Репетиційна база цих військових в 45-му гарнізонному будинку офіцерів. Тут музиканти оркестру створюють, відточують музичні програми, працюють над елементами шоу та аранжуванням відомих композицій. Зараз частина музикантів відпрацьовує одну з кисень американського гурту «The Black Eyed Peas». 21 – духовик, вокаліст та ударник. Музиканти оркестру розподілені на декілька груп. Коли не грають всі разом, може виступати ансамбль або рок-гурт. Вони грають зарубіжні або вітчизняні популярні треки. Всього в арсеналі оркестру понад 800 композицій. «Оркестрові твори поділяються якби у нас на різні жанри – естрада, джаз. Тим, чим буде ансамблем звучати, воно, скажімо так, не так масивно, а і ще оркестрово ми так само робимо дефіле. І коли весь оркестр вже залучений на дефіле, воно дивиться масштабніше, більш можливостей, більш рухів, можна більш фігур зробити. От. Ансамбль у нас більш виконує в таких стилях, як поп, треп, клуб, і ми це все міксуємо. І, якби йдемо більш в сучасних стилях». Гітара, бас, буби, саксофон, баритон, саксофони-альти, туби, кларнети, тромбони, флейти тощо. На флейті грає єдина дівчина в колективі – Діана Поляниця. Вона в оркестрі, як в лавах Збройних сил України, близько двох років. Ну, звісно, більше подобається працювати над сучасними творами, адже тоді ми можемо розслаблятися, але військовий обов'язок, звісно, зобов'язує і грати марші. Тобто, ну, коли ти граєш, звичайно, музику, наприклад, адель або рокові пісні, то тоді ти ну, почуваєшся сучасним і молодим, яким є наш колектив. А коли ти граєш марші, у ну, тебе є певна маска, яку ти граєш, суворий такий, ти військовий. Колектив записує тематичні відео привітання до різних свят, як то робили до святвечора нового року, дня вишиванки тощо. Коли не йдеться про виступ на плацу або якомусь офіційному військовому заході, музикантів не обмежують в артистизмі. Елементи шоу допомагають зблизитись з слухачами, розповідає бас-гітарист Євген Фаріонов, який просить називати себе Фаріком, щоб його не плутали з іншим Євгеном, який також грає в оркестрі. Фарік додає, більше любить грати рок. Це допомагає йому розкритись. Чим краще ти розкриваєшся на сцені, показуєш себе своє нутро, наприклад, є теми, в яких ми просто ну, розкриваємося повністю, викладуємо все, що є, і чим більше, тим краще. Тому що, коли ти, яс... ну, коли ти справжній на сцені, то і людям це подобається, люди вірять в тебе, і люди охотніше слухають, входять, знаєте, контакт. Працювати над різноплановою концертною програмою почали з самого створення оркестру у 2016 році. В колективі є учасники бойових дій. Всі музиканти мають фахову музичну освіту і служать за контрактом. Відточують свої навички щодня. З самого ранку у нас ідуть індивідуальні заняття розігрування. Після цього ми проводимо оркестровий репетиція. Це близько 2-3 годин в залежності від того, куди ми готуємося. Це, можливо, може бути і більше. І далі йде у нас до обіду вже годинка залишається чисто на групові заняття. А далі люди відпочивають, обід, і після обіду, зазвичай, відпрацьовують хлопці кожен сам. Оркестр виїжджає в зону проведення операції Об'єднаних сил, гастролює іншими містами України, співпрацюють із зірками українського шоу-бізнесу. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, новини на Суспільному. Миколаїв.